מתחילים להחליק קדימה. בשביל להחליק קדימה יש להרים מעט את הברך. פעם ימין ופעם שמאל. הרגל צריכה להיות מונחת בזווית כזו. להרים את הברך ולהוריד. ומתחילים להחליק קדימה.